Комельницькій Центральній районній лікарні під ковідні розгорнули три відділення на 120 ліжкомісць. Зараз тут перебуває 38 хворих, розповів головний лікар Олександр Кустюк. Знімальній групі Суспільного перед входом в ковідне відділення видають захисні костюми – маску, дві пари рукавиць, комбінезон, шапочку та щиток. В одному з трьох відділень на 25 ліжок перебуває 10 хворих, говорить завідуюча Уляна Кудрик. Вже поступають важкі. Зінаїда та Олександр подружя, яке потрапило до відділення сьогодні. Дружина розповідає, лікувались вдома самостійно. Чоловікові, додає, гірше. Нам ще підтвердили п'ятницю, вдома лічилися, але нам бачу, що хуже, хуже, і визвали, і то привезли. Правда, одразу от, в капельниці поставили. Жінка додає, про те, що захворіла на ковід, відразу повідомила всіх близьких. Її сусідка по палаті Катерина сьогодні виписується. Каже, почувається добре. Попала в такому дуже хорошому стані, але благодаря дівчатам, всім, яким я дуже вдячна, лікарю нашому самому влочу. Витягли, поставили на ноги. Пацієнт Андрій Куліш в ковідному відділенні вже більше місяця. Каже, коли потрапив сюди, мав постійну потребу в кисневій масці. Не скидається. Ну, тридично там скину на минут 10 і знову надівав. Зараз вже сплю без маски. Завідуюча відділення Муляна Кудрик говорить, всі ліжка були зайняті з 25 жовтня до середини листопада. Додає, зараз перебоїв з киснем немає. Є хворі, які можуть обходитись концентраторами, хворі перебувають такі на концентраторах. Завідуюча додає, за час роботи ковідного відділення помирали від хвороби пацієнти, які не своєчасно звертались до лікаря. Головний лікар районної лікарні Олександр Костюк говорить, більшість хворих, які потрапили до лікарні, не вакциновані. Якщо це взято у відсотковому співвідношенні, це орієнтовно відсотків 5 вакциновані, 95% – це невакциновані пацієнти. Додає, у вакцинованих пацієнтів легший перебіг захворювання. У Хмельницькій міській лікарні на 300 ліжкомісць – 120 хворих, розповідає медичний директор Володимир Мойсюк. Кожного стан, звичайно, різний. Тобто є середньої важкості, є важкі є вкрай важкі. Це залежить від ситуації, від відділення, в якому вони перебувають. Наразі Хмельницька область посідає перше місце за рівнем госпіталізації через COVID-19, розповідає виконувач обов'язків генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. За його словами, аби вийти з червоної зони, має бути показник індикатора 60 на 100 тисяч населення, в той час, як зараз він складає 64,2. Починаючи з 8 листопада і до сьогодні, захворювання Стабілізувалася, росту такого захворювання немає, як був раніше. Ми мали втричі, щоденно втричі більше хворих, ніж виздорових. Микола Габрикевич додає, завантаженість ліжкомість в ковідних відділеннях області складає 43%, хворих приймає 25 закладів. Діана Колесник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.